Jussi Nevalainen ja Jakomäen kirjastossa toimin nykyään kirjastonhoitajana. Laitetaan noin, niin turhaan ei tuo mun heiluminen tuolla näy nurkassa. Mä kerron kahden tämmöisen keissin kautta oikeastaan teille vähän sellaista, mitä mä näen, että yläasteen kanssa toimii oikein hyvin, nimenomaan mulla on tämmöinen monilukutaidollinen näkökulma kaikkeen, mitä on tässä tullut viime vuosina tehtyä. Mä kerron vähän tässä sitten tarkemmin tipoittain. Tässä tulee siis tosiaan Minecraftia ja sitten virtuaalitodellisuuden käytöstä. Myös lukemisen edistämisessä ja lukutaitojen edistämisessä. Se, miksi minä nyt olen ehkä tässä, on... Mun tausta on kulkenut tähän sellaisia reittejä, että olen ollut 2000-luvun alussa Espoon kaupungin kirjastolla Sellossa jo nuorena nuorten kirjastotyössä itse. Sen jälkeen olen tehnyt paljon muuta, opiskellut Helsingin yliopistossa folkloristiikkaa ja valmistunutkin maisteriksi sieltä ja sitten kotimaista kirjallisuutta. Jakomäen kirjastossa olen ollut 2013 vuodesta lähtien. Ja tuossa on vielä laitettu, että operaatio pulssi yhteyshenkilönä siellä ja sitten pelaamalla monilukutaitoon hankkeen koordinaattorina olin 2019–20. Ja sitten vielä, mikä liittyy tuohon virtuaalipuoleen tässä vahvasti, on tuo yhteinen VR-maailmamme hankkeen Helsingin kaupunkikirjaston yhteyshenkilö 2019 alkaen. Ja se, tavallaan se itse hankeaika on päättynyt, mutta se hanke jatkuu vielä sitten toisaalta, tai se toiminta, mitä se synnytti. Öö, mennään tähän pelaamiseen Jakomäessä, että mikä pelaamisen rooli on ollut Jakomäessä nimenomaan myös lukutaitoihin yhdistettynä. Öö, tässä oli taustalla silloin 2013, kun Jakomäkeen tuli, niin aika vaikea tilanne levottamaan nuorisoporukan kanssa ja sitten tota, nuorten kohtaamiseen kiinnitettiin sitä myöten sitten erityishuomiota. Jakomäen malli tehtiin semmoinen tapa kohdata nuoria. ja perehdytetään kaikille se siellä aina erikseen ja pidetään kiinni siitä periaatteesta. Meillä meni koko nuortenkirjastotyö uusiksi oikeastaan. 2014 sitten oltiin remontissa vielä ja saatiin uudistetut tilat ja välineitä, ja siinä panostettiin sitten siihen kanssa siinäkin kohtaa. Tässä kohtaa me kaivattiin nimenomaan koulujen ja nutayhteistyön lisäksi positiivista ja rakentavaa yhdessä tekemistä kirjastossa ja se muotoutui meille aika nopeasti pelaamiseksi, se oli tosi semmoinen positiivinen tapa. FIFA-turnaukset ja Jakomäen kirjaston ja sen ympäristön mallintaminen Minecraftissa on jäänyt erityisesti mieleen. Mennään tähän Minecraftiin sitten. Mikä Minecraft ylipäätään on? Se on... Sehän on avoin pelimaailma, se on ihan kaupallinen peli, mutta avoin pelimaailma kuitenkin, joka koostuu kuutio-muotoisista palikoista. Ne ovat vähän niin kuin pelimaailman leegoja. Näiden palikoiden avulla voi rakentaa sitten mitä hyvänsä, vaikka kokonaisia kaupunkeja. Siinä on rakentamista, taistelua, selviytymistä ja yhdessä ja erikseen. Useimmat teistä kyllä tuntee varmasti jollain tasolla Minecraftin. Mun mielestä tämä on loistava alusta monenlaiselle nimenomaan luovalle tekemiselle. Jakomäessä olen järjestänyt Minecraft-päiviä aikaisemmin, eli operaatio pulssi auttoi tässä. Se on sellainen projekti meillä ollut, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään maksutonta toimintaa nuorille. Kaikki tapahtumat saa yhteen vihkoon ja markkinoitua, ja sitten on yhteinen markkinointi myös kouluissa, kirjastossa, Nutalla. Nämä yhdisti tosi hyvin ikäryhmiä. Tämä Rakentamisprojekti yhdistää monia medioita, eli siinä on monilukutaidollista yhdessä tekemistä, kun tutustutaan yhteiseen ympäristöön, että valokuvaamista, karttoja käytetään, tiedonhakua, käydään siellä ympäristössä. Ja tässä oli tosi hyvä juttu tämä, että sai mukaan näiden levottomien nuorten paikallistuntemuksen käyttöön. Eli he pääsivät tavallaan pätemään niin kuin siinä, kuinka hyvin he tunsivat sitä ympäristöä, ja sitten yhdistävä kritiikki Lähiön puutteita kohtaan tuli myös mielestäni hyvin keskusteluun sillä positiivisen kautta. Me pystyttiin käyttämään mielikuvitusta sen ympäristön tavallaan kehittämiseen, kehittämiseen siinä. Tosiaan tässä on jotain kuvia vaan siitä, minkä näköistä se on ollut sitten. Tuossa on enemmän pieniä lapsia, tietysti innokkaana. Tässä me myös liitettiin siihen paljon askartelua, eli tehtiin tämmöisiä, tämmöisiä pahvista ja printtaamalla tämmöisiä tota, Minecraft-hahmokypäriä. Tämä oli hauska siitäkin, että sitten pystyi ottamaan hyvin tapahtumakuvia, ja ei sinänsä ole tunnistettavissa tyypit, niin ö, uskallan käyttää nyt vuosien jälkeen. Ö, miten tästä? Kääntyy tämmöiseksi avaruusseikkailu Kepler 772. Siihen menen seuraavaksi. Mulla oli jo valmiiksi tosi hyvä kokemus Minecraftissa tekemisestä. Ja nimenomaan myös semmoisena maailman jatkeena, että voimme luoda sinne fantasia-asioita. Ja sitten Kepler 6.2, tämä kirjasarja oli tällöin juuri tullut, alkanut vasta hiljattain, kun mä tätä käytin enemmän. Ja Koululla oli sitten jakiksessa kutosluokkalaisilla tämmöistä Mediataitoviikon toimintaa. Ja mä ehdotin sitten tavarussekka Kepler 62. kirjasarjojen hengessä voitaisi voitais mennä. Ja tuota, sinne tuli pienryhmiä vuorollaan paikalle kahdeksan oppilasta kerrallaan. Ja tämä johtui ihan meidän pienestä kirjastosta, pienistä resursseista, että oli vain yksi pleikka ja neljä ohjainta kerrallaan käytettäväksi. Ja sinne tuli aina kolmeksi vartiksi, kahdeksan hengen ryhmä. Tämä sopii tuohon Mediataitoviikon toimintaan hyvin kyllä. Ja jos nyt joku ei tuntisi tätä kirjasarjaa vielä, niin Kepler 62 kirjasarjahan on tämmöinen Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen ja Björn Sortlandin yhteistyönä tekemä kirjasarja. Tosi suosittu. vielä lukijan jännittävälle matkalle läpi avaruuden. Ja tässä lapset ovat kuin uudisraivaajia, kun he saapuvat Kepler-62lle, joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Ja päästäkseen mukaan matkalle lasten tulee pelata läpi tietokonepeli Kepler. Tämä tarinakin tukee tavallaan mun mielestä niin kuin monenlaisten medioiden käyttöä. Ja nämä on itse tosi hyvä Skifi-sarja, tämä uusintaa monia, monia tota vanhojakin science fiction kirjallisuusideoita mun mielestä tosi ansiokkaasti. Lasten kirjasarjaan. Tämä on ehkä alakoululle sopiva periaatteessa, mutta mun mielestä meillä ainakin Jakiksessa kyllä ihan vielä yläasteikäiset lukee. Ja tämän, tässä on tosi monta osaa tullut. Ja tässä päästään neljännessä osassa sitten asuttamaan vierasta planeettaa. Ja se oli just se mulle tässä tämä Minecraft-avaruusseikkailun innoittaja, tämä aihe. No Kepler77 tulee nyt sit tietysti siitä, että se on meidän postinumero tuolla Jakomäessä, niin heitin sitten 77 seiska siihen tähän. Ja tähän tämmöistä esityötä, mitä piti tehdä, oli, että meidän piti työkaverin kanssa tallennettiin edellisenä päivänä uusi maailma Minecraftiin. Rakennettiin sinne noista palikoista semmoinen jonkinlainen avaruusalus ja siitä sitten oli tarkoitus tulla pelin lähtöpaikka. Öö. Ehdotuksena tuossa oli pienemmällä brändillä, että tämän maailman voisi tietysti, jos järjestää useampia Minecraft-tapahtumia, niin olisi tosi järkevää käyttää hyväkseen nuorten osaamista. Eli semmoisen voisi niin kuin rakentaa sen pohjan sille maailmalle jo tota sitten jossain tämmöisessä Minecraft-päivässä tai jossain muussa yhtenä semmoisena pienempänä hommana. Ja tota, sinne tarvitaan Kepler 6.2-kirjasarjaa tietysti paikalle, eli piti varata... Sitä ja tuota, sitten maan vinkannut Kepler 62 kirjasarjan siinä alussa. Sitten me lähtötarinan että planeettamme ympäristön tila on heikentynyt ja jakomäen lapset on valittu sitten pioneereiksi uudelle planeetalle tai nuoret. Koska ja tähän tullaan sitten oikeastaan vasta tämän niin loppuvaiheessa käydään läpi enemmän tätä että miksi. Ja se selviää tämän, tämän tuota pajan aikana. Tähän tarvitsisi tietysti pelialustan pleikan. Pleikka riittää kyllä. Tietokonella aina parempi rakentamiseen, se on paljon tehokkaampaa. Ja pelivälineitä olisi hyvä olla tässä mun mallissa oli neljälle kerrallaan. Eli pelipaikan voisi teristää vaikka Sermillä sille neljälle hengelle kerrallaan, jos tila on pienempi. Sitten piti valmistella tämmöinen lomake. Tämä on aika vapaamuotoinen mun mielestä, mutta neljän hengen astronauttiryhmille. Siihen merkittiin ryhmän nimi, jäsenet ja sitten yhteisten otsikoiden alle keskustellen harrastukset, kiinnostuksen kohteet, kielitaito, vahvuudet haasteet. ja haasteet. Tässä kohtaa ohjataan tosiaan tätä, tätä ryhmää samalla, että sieltä tosiaan löytyy sit niitä vahvuuksia ja haasteita. Ai niin, ja semmoinen kohta tästä puuttuu tästä listasta, mikä oli, että mitä he ottaisivat Jakomäestä mukaan avaruusmatkalle. Toteutus oli sitten näin, että piti olla pelipiste neljälle kerrallaan ja Minecraft-ohjaimet valmiina siinä. Pöytä ja lomakkeet neljälle valmiina siinä, ja opettaja tuo sitten kahdeksan hengen ryhmän kirjastoon. Ja sitten vinkataan siinä lyhyesti Kepler-6-kirjasarjaa. Jos joku on lukenut, niin on hyvä keskustella. Mielellään yksi työntekijä olisi hyvä olla opastamassa siirtokunnan rakentamista siellä Minecraftissa, ja sitten opettajan kanssa yhteistyössä vaikka voisi toinen ohjata sitä lomakkeen täyttöä ja sitä ryhmätyötä. Siellä kanssa. Alussa briefataan siinä sitten kaikki, että mitä tulee tapahtumaan ja että kaikki pääsee pelaamaan kyllä oppitunnin aikana yhtä kauan vähän aikaa. Mulla oli aika haastava peliriippuvainen yhdessä tämmöisessä ryhmässä, mutta se saatiin silti onnistumaan, kun oltiin selkeitä. Tämmöisellä konseptilla mä lähdin tekemään tätä näin ja tuota. Sitten hän oli tämmöinen, että mikäs nyt pieleen saattaisi mennä, oli niin hienosti suunniteltu, hieno tapahtuma. No, mokat oli nämä, ja mun mielestä mokista oppii parhaiten, siksi mä haluan näistä kertoakin. Resurssit oli tietenkin ihan pielessä, että tässä olin minä käytännössä yksin töissä meidän kirjastosta tässä, ja Minecraft oli pleikalla. Onneksi joka ryhmään... Niistä lapsista sattumuisin löytyy aina yksi Minecraft-osaaja oppilaista. He opetti tosi ansiokkaasti sitten muita siinä, niin ei tarvinnut sinne keskittyä pelipuolelle. Ryhmät tuli yhtä soittoa koko aamupäivän ja peräkkäin. Ja sitten tarkoitus oli, että tästä kootaan koulun lauantaitapahtumaan kuvia ja tarina sitten tästä jutusta. Heillä oli vielä lauantaitapahtumakin hieno siinä perään. Ja tuota, kun kaikki ryhmät oli käynyt ja päivä oli ohi, niin mä kävin tietysti tauolla siinä vihdoin. Ja tuota, kun mä palasin sen Minecraftiin, että ottaisin niitä kuvia, kuvakaappauksia talteen ja muuta, niin tämä hahmo heräsikin sieltä Minecraftin paikasta, jotenkin mystisesti paikasta, nimeltä horna, mikä on semmoinen helvetillinen ympäristö. Tuossa on jonkinlainen kuva siitä reunassa. Ja mun piti selvittää netistä siinä kiireellä ennen kuin yhä päivä päättyi, että miten sieltä Hornasta pääsisi pois. Piti rakentaa vielä portaali ihan tietyistä materiaaleista. Öö, ja tuonne ympäristöön, että sieltä pääsi pois. pois. Ja sitten tota, oli vielä tämmöinen tyhmyys siinä, että oli tehty aivan valtava Minecraft-maailma. Ja näiden oppilaiden rakennukset oli aivan hukassa siellä jossain keskellä. Ja huijan hajan he olivat vähän tehneet niitä myös levälleen. Apuun tuli sitten tämmöinen pikku tyttö kirjastoon sattumois, joka halusi pelata Minecraftia, ja minä sitten hyvin ovelasti tuota, värväsin hänet etsimään sieltä niitä rakennuksia. Hän oli onneksi aivan ok tämän homman kanssa, mutta kun palasin siinä vartin jälkeen ehkä, niin siellä oli Minecraftissa jo tullut yö, ja tämä tyttö jotenkin hämmentyneen näköisenä harhaili jossain aavikolla. No lopulta. Me löydettiin sieltä muutama onneksi, jotta saatiin se tarina rakennettua. Tuossa näkyy joku mökki ja kasvimaa sinne oli kanssa rakennettu. Mielestäni se oli tosi hienoa, että he olivat aika lailla itsenäisesti nämä ryhmät, kun mä en pystynyt heitä valvomaan kunnalla siinä koko ajan, niin ymmärtäneet idean, että tähän nyt ollaan avaruudessa ja mitä tänne tarvitaan, niin heti oli kasvimaata rakennettu. Lopulta tässä nyt on tämmöinen pidempi tarina. Loin tämmöisen sitten näiden kuvien kanssa paketiksi opettajalle esitettäväksi siellä lauantai-tapahtumassa heille. Öö, tästä avaruusseikkailu Kepler 77. Tämäkin on täysin vapaata. Mun mielestä tätä voisi käyttää jonkun ihan muunkin kirjasarjan parissa. Melkein samaa ideaa. Ja tämä teksti nyt oli joku, minkä mä silloin kyhäilin. Öö, en aio kuluttaa liikaa aikaa tämän tutkimiseen. Tässä mainitaan vaan, että miksi oli valikoitu. Jakomäen peruskoulun kuusluokkia oppilaat, koska he ovat niin monipuolisia. Ja tuota, sit tässä on kaikennäköistä pitkää tarinaa. Ja tähän on listattu myös, että mitä he olisit vieneet kotiplaneetalleen. Lähes kaikkihan sinne oltaisiin viety Jakomäestä, eli uimahalleja myöten. Ja kotielämät ja päiväkodit ja kirjastot ja nutat ja koulun ja kaikki löytyy sieltä. Tässä ideana oli ja on mun mielestä tämmöisessä tehtävässä myös samalla tämmöinen ryhmätyötaitojen arvostaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen, eli, eli tuota, meillä oli esimerkiksi kieliä jokaisesta ryhmästä ihan älyttömästi, ja yhdistettynä mä sain tähän tarinaan tämmöisen, että siellä oli Suomea Englantia, Venäjää, Somalia, Ruotsia, Arabia, Viroa, Taimaata, Persiaa, Kurdiaa, Espanjaa, Kiinaa, Ankkalinnaakin oli ja vaikka mitä Sian Saksaakin joku sanoi osaavansa. Sallin ihan huumorin tässä jutussa, Se oli, sekin oli plussa. Sitten oli paljon kaikkea urheilullisuutta ja niistä harrastuksista löytyi. Ja me mietittiin, että mitä sitä astronautti voisi tarvita avaruusympäristöissä. Ja sitten oli hyviä pelaajia ja tietokoneiden ja älylaitteiden käyttäjä osasi ohjata kaikkia voi osas käyttää että Minecraftia niin taitavasti. Eli tästä saatiin tosi positiivinen tarina ja kokemus oli tosi, tosi niin kuin positiivinen itsellä siitä, että me tehtiin sekaryhmät tahallaan vähän niin kuin ettei vaan sen oman kaverin kanssa aina olisi samassa. Ja sitten siinä jotenkin tuli semmoinen, että vaikka ei olisi lähtökohtaisesti ehkä halunnut juuri jonkun kanssa siinä olla, niin Siinä saatiin aika hyvin esiin se opettajan kanssa koko ajan se, että miten tärkeää on myös se, että on erilaisia persooniakin. Että siellä oli myös sellaista, että joku oli hiljaisempi ja muuta, niin nostettiin se esiin, että sitähän tarvitaan ryhmässä, että kaikki ei voi olla suunnanpäänä. Tämmöinen oli tämä Minecraft-seikkailu. Mun mielestä vaan sellainen pieni esimerkki, mistä voisi niin ammentaa hyvin monenlaista... Se, mikä kannattaa tietysti tehdä paremmin kuin minä, on ehkä, että kaikki ei tarvitse tehdä samoja virheitä, että pyrkii siihen, että kyllä niitä resursseja aina pitää olla tosi paljon. Että on työntekijää, joku ohjaamassa siellä opastamassa pelipuolella auttasi jo paljon. Ja tietokoneita, jos on mahdollista käyttää Minecraftia, niin rakentaminen on huikean paljon nopeampaa ja tehokkaampaa. Niin. Mennään vielä, mä halusin tässä vielä ehtiä tässäkin ajassa käydä läpi. Tämmöistä toista kuviota, missä on ollut mukana. Tässä käytetään virtuaalisuutta, mutta tämä idea ei ole mun mielestä kauhean kaukana tästä. Ja mainitsen vielä tässä välissä, että olen tehnyt tosi eri ikäisille näitä kaiken näköisiä vastaavia, joten mun mielestä nämä on niin pienillä muokkauksilla tehtävissä kaiken ikäisille loppujen lopuksi, että ei kannata unohtaa sitä mahdollisuutta tässä ollenkaan. Mä lainasin pikkusen tuolta VR-hankkeesta, mistä tässä kerron nopeasti, niin täällä oli niin hyvin kerrottu virtuaalitodellisuudesta Johanna Ylipullin toimesta eräässä toisessa seminaarissa, mitä myös mainostan tässä kohta. Mutta virtuaalitodellisuus tarkoittaa tekotodellisuutta. Se on tietokoneen avulla ainakin yleensä luotu keinotekoinen ympäristö. Muistuttaa yleensä aika lailla todellista ympäristöä, mutta voi olla myös täysin kuvitteellista, tai sarjakuvamaista, tai mitä hyvänsä. Ja visuaalisuus on nykyisin ainakin vielä se ehkä tärkein siinä, mutta äänimaailma ja liikejärsykkeitä joskus käytetään. Esineitäkin voidaan lisätä joskus tavallaan, tai esineen kaltaisia asioita. Tilallinen media. On virtuaalitodellisuus luonteeltaan. Siihen kuuluu immersio eli uppoutuminen. Öö, Erilaisiin tiloihin tutustumista se on, ja erilaisia tilanteita pystyy simuloimaan, kuten koulutuksessa. Lentosimulaattorit on ehkä vanhimpia esimerkkejä. Terveydenhoito on ehkä semmoinen mitä on käytetty myöhemmin enemmän. Ja tämä on mun mielestä semmoinen vähän niin tuoreempi ehkä ajatus. Tavallaan, tavallaan ei, mutta VR mahdollistaa myös toisten asemaan tilanteeseen asettumisen, eli empatiateknologina voi käyttää. Tämä on jo sillä lailla vanha ideana, kerron vielä kirjallisuudesta kohta vähän tarkemmin, mutta, mutta tuota 1800-luvun panoraamamaalaukset on esimerkiksi jo ollut joskus ja elokuvat on kiihdyttänyt. Kirjaston ajatus tässä, niin kuin miksi me ollaan VRää tuotu kirjastoihin, on ollut, että kirjaston on erityislaatuinen julkinen tila, ja VR sitten voi olla tämmöinen laajennus sille julkiselle tilalle. Kirjaston tarjoamen palveluita, mitkä on itse asiassa meillä ihan kirjastolakiin aika sopivasti kirjattu, niin virtuaalitodellisuus sopii itse asiassa aika hyvin. Ja kasvatus on se konteksti tietysti. Ja meillä oli tällainen virtuaalikirjastoprojekti, missä, missä olen ollut yhteyshenkilönä Helsingistä, vaan tota, tarkoitus oli tuottaa tällainen virtuaalitodellisuus kirjastojen käyttöön. Ja tämä on nyt jo olemassa tätä SAA-kirjastot käyttöönsä ympäri Suomen. Tässä oli mukana Oulun yliopistoa, ja pääkaupunkiseudun kirjastoja ja Aalto-yliopistoa ja Oulun kaupungin kirjastoa. Ja nyt me lainaan vielä vähän Katarina Ervastilta nopeasti, että teet kahteen kertaan turhaan töitä. Niin tässä on hanke pähkinänkuoressa. Käydään tosi nopeasti läpi, ettei mun aika lopu. Tästä on saatavissa lisää tietoa. ja Tässä mun esityksessäkin tulee linkki, mistä pääsee katsomaan sitten esityksiä aiheeseen liittyen. Mutta tässä luotiin tosiaan virtuaalimaailma, ja yhteinen virtuaalimaailma rakentuu kirjavinkkien lukemisen ja innostamisen ympärillä. Ja se todella lopputuloksessa rakentuukin. Siinä lopputuloksessa kerätään itse asiassa kirjallisuus oikeita kirjallisuussitaatteja kirjaan ja sitten genre määritellään ne hyllyyn. Lopuksi. Näitä kaikkia ei tarvitse meidän käydä niin tarkkaan tässä läpi. Te saatte tästä kyllä lisää tietoa, mm. mutta tässä oli mainitaan nopeasti, että Anders Wacklin, nuorten kirjailija, joka on kirjoittanut nimenomaan virtuaalitodellisuuteen liittyvää nuorten skifi niin on tässä ollut käsikirjoittamassa tämän koko virtuaalitodellisuuden ja tuota nyt on kaikki kutsuttu tosiaan mukaan tähän. Tuossa on meidän seminaarista vielä nopea kuva missä Jussi Väyrynen tuolta Vantaan kaupunkikirjaston puolelta pelaa tätä meidän sovellusta ja se on heijastettu ruudulle ja täällä on Anders Wacklin kertomassa kanssa sitä käsikirjoituksesta. Eli tässä on nyt se, teidän kannattaa tosissaan, jotka kiinnostuitte tästä, niin ennen kuin mä vielä lopuksi kerron nopeasti yhden konseptin, mitä olen käyttänyt näitä itse käytännössä ryhmien kanssa, niin täällä on linkki, toivottavasti saadaan tämä sitten johonkin yhteiseen paikkaan teille kaikille vielä tämän esityksen jälkeen. Mutta täältä löytyy ainakin toistaiseksi vielä nämä seminaarit kirjastokaistalta, ja siellä on niin paloteltuna ne minunkin esityksiäni enemmän siellä. Siksi voin käydä nyt aika nopeasti tämän lopun tästä läpi. Eli käynnillä. tuolla kerron myös seminaarissa niistä, eli sieltä videolta pystyy myös katsomaan sitten. Mutta käydään nopeasti läpi. Kielikahviloita ja virtuaalikirjatarjottimia on mulla ollut otsikkona. Minulla on ollut ammattiopiston valmaryhmiä. Esimerkiksi näitä tekemässä odin monitoimitilassa jo 2020 ja nyt itse asiassa tällä viikolla. Laajempana tavoitteena siinä oli tukea ammattiin opiskelevien nuorten elinikäistä oppimista ja lukutaitoja, opiskeluja ja tietoyhteiskunnan selviytymistä, kehittää toiminnallisia menetyksiä, me menetelmiä ja muotona pelaaminen on ollut tässä. Mun ajatus tässä on ollut ihan kieltä opiskelevien ammattioppilaiden integroiminen suoraan teknologiseen yhteiskuntaan. Eli Avataan monilukutaidon käsitettä ja yhdistetään virtuaaliteknologiaa ja taidetta on yhdistetty tämmöisellä Finnish Virtual Art Galleryllä. Tämmöinen kielikylpy on ollut sellainen, että siihen on varattu puolitoista tuntia vierailuun opiskelijoita 10-15. Meillä oli vain yhdet virtuaalilasit kerran, eli tämä onnistuu silläinkin. Kaikille tulesti sanasta paperia ja kyniä ja älylaitteina toimi hubletit lähinnä tiedonhakuun. Mitä tahansa tabletteja tai sitten opiskelijoiden omia kännyköitä, älypuhelimia voi käyttää. Me jättiin koko ryhmä kahteen osaan ja laitettiin puolet tutustumaan Oodin tiloihin ja etsimään mukavaa paikkaa sanastotehtävälle, ja sitten oli tiedonhakulaitteet mukana. Puolet jäi paikalle. Ja Jokainen pääsi sitten halukas muutamaksi minuutiksi ohjatusti tutkimaan virtuaalista taidegalleria tässä tapauksessa 2020. Nämä heijastettiin nämä tapahtumat kankaalle. Tämä on tosi tärkeää. Kannattaa aina, kun tekee virtuaalijuttuja yhdessä jollain ryhmällä, niin kannattaa järjestää keino, vaikka Chromecastilla tai jollain opetella se, että saa sen kaikille näkyviin. Silloin pystyy näyttämään itse, miten sitä... Siellä toimitaan siellä virtuaaliympäristössä ja muuta, ja kaiken tämmöisen, se on niin paljon helpompaa, näkee, mitä siellä tapahtuu. Ja me pystyttiin katsomaan tauluja yhdessä. Siellä on itse asiassa oikeita tauluja tuossa taidegalleriassa. Se on ihan, löytyy jostain tiimistä nimellä Finnish Virtual Art Gallery, tai jotain, pystyy sen löytämään sieltäkin. Suomalaisen tekemä ja oikeita tauluja sinne, Simbergia ja muuta laitettu. Mutta minulla oli tämmöinen ihan improvisoitu lista sanoja, erilaisia listalla, ja apuna sitten oli työkaveri tässä onneksi auttamassa. Ja sitten oli semmoinen, että sijoitetaan sana sopivaan aiheeseen lopuksi. Maahanmuuttajille tämä on mennyt niin, että he ovat etsineet omalla kielellään vastaavan sanan ja sitten laittaneet niitä tänne aihepiireihin. Ja Ollaan sitten just mielenkiintoisia syntynyt siitäkin, että kaikista kielistä ei välttämättä löydy, tai vanhasta sanakirjoista ei välttämättä löydy kaikkia teknologisia sanoja, tai niillä on ihan eri merkitys. Niin löydettiin tämmöisiä hauskoja yhdistelmiä paljon. Taide- ja televisio, taulutelevisiosta syntyi taulutelevisio yhdistelmä myös ja kaikkea tämmöistä. Tärkeintä tässä oli elämys ja kielen rauhallinen käyttö, ja tutustuttiin sanastoon. Myös sen teknologisen kielen ymmärtäminen sen tärkeys korostui. ja semmoinen pelilukutaito, että erilaisten ympäristöjen, niissä toimiminen on jännää. Tuon mä ohitan, että minulla ei lopu aika täysin. Tässä oli niin paljon asiaa, haluaisin kertoa tästä enemmän, mutta teidän pitää katsoa sieltä kirjastokaistalta varmasti sitten tarkemmat tiedot. Tähän. Sieltä löytyy hyvät ohjeet, siis myös näiden ihan käytännön, mitkä lasit ja kaikki löytyy. Mutta oli ajatuksena kielellisen integroitumisen tukeminen. Sitten tässä metsänhaltija jäljelle, mikä on tämä meidän kirjastojen yhteinen sovellus, niin siinä toimi tosi hyvin tällä viikolla viimeksi vaihtamalla vaan aihepiirit luonto ja teknologia. Sieltä löytyi ajatus relevantista kielitaidosta eri ympäristöissä. Sähkö ja energia oli mielenkiintoinen, löytyy molemmista, kun me keskusteltiin aina lopuksi sitten opiskelijoiden kanssa. Verkkoja ja hiiriä myös löytyy, mutta vähän eri merkityksellä. Vielä yksi nopea kirja tarjotin. Tämän kerron hyvin nopeasti, koska tässä ei muuta käytännön juttua ole kuin että tämä liittyy tämmöiseen kirjakattaus, buffet, minkä on pöllinyt Sipoon kirjastolta. Eli idea on yksinkertaisimmillaan se, että käytetään pöytä Kaunilla kirjoilla niin niitä kansikuvat näkyvät. Oppilaat tulevat paikalle, saavat selää kirjoja valita ja tutkija rauhassa. Ja minä olen lisännyt tähän semmosen, että olen merkinnyt kirjoihin valmiiksi kohtauksia, missä kuvaillaan jotain virtuaalitodellisuutta. Ja sitten vetonaulana tähän järjestetään niin, että meillä on mahdollisimman paljon laseja paikalla ja ja vetämässä. Että kaikki pääsee joku 10 minuuttia pelaamaan, vaikka jotain minipeliä tuossa meidän virtuaali metsissä siinä metsänhaltijasovelluksessa, ja se on semmoinen lisäelämys, sitä voi ajatella sisäänheittona, eli että opiskelijat oppilaat voivat tulla vapailla tutustumaan paremmin niihin virtuaalimetsiin, eli se on hallittu kokeilu lukemaan ja tulemaan myös kokeilemaan kirjastoon sitten sovitusti, tai miten kukakin sen pystyy järjestämään. Se on hyvä juttu, koska öö, Tämän voi sanoa myös sen, että sillä saa vähän rauhoitettua sitä, että jos joku haluaa jäädä jumiin siihen, niin antaa sen mahdollisuuden, että meillä saatetaan sitten kokeilla muulloinkin. Sopii ihan kaiken ikäisille oikeasti. Olen kokeillut jo useammalla eri ryhmällä. Tätä ei tarvitse jäädä tähän jumiin, mutta olen koonnut listaa myös kirjoista missä ja kohtauksista, missä kuvaillaan tota virtuaalitodellisuuksia. Siellä on myös Anders Waklinin. Sensored Reality-trilogiaa, ja Kepler 62. Ekan osa peli muistuttaa tätä. Sitten voi olla hienompia ideoita, kuten Norman Spinradin Deus tietoisuus koneessa ajatus, vanhempi skifikirja jo. Tai Johanna Tommolan yöllinen elämämme, missä on teoria esitetty. Suomalainen teoria tunnettavat uhkasimulaattoreita. Sopii virtuaalitodellisuuteen. Kaikki on tosi uutta sen takia, Suosittelen kaikkia lähtemään nimenomaan ajoissa kaikkeen vaan mukaan, koska saa mokata, kun tekee ekojen joukossa. Ja 1935 on jo kirjallisuudessa itse asiassa ensimmäinen tunnettu virtuaalilaisen esittely. Tämmöinen Weinbaum, Stanley G. Weinbaum on esitellyt hyvin tarkkaan kuvailut tässä laseja, miten semmoset toimisivat. Ja nykyään semmoisia on sitten olemassa ainakin jossain muodossa jo käytännössä. Ja tässä ajatuksena taustalla on tämä, että kaunokirjallisuus todella vaikuttaa tulevaisuuden teknologioihin ja ohjaaneiden suuntaa ja, ja kaunokirjallisuus auttaa meitä ymmärtämään ja osata lukea niitä uusia teknologioita. Mehän olemme jo harjoitelleet kirjallisuudessa. Kiitos ajastanne. Pahoittelemme menin ainakin minuutin yli ja vähän kiireelläkin jouduin paukuttamaan, mutta olen tämmöinen ja innoissani näistä asioista, joten. Tässä lisäkysymyksiä minulle ehdottomasti saa aina laitella vastaan, kun ehdin. Ö, olen Helsingin yhteyshenkilö tähän metsänhaltijasovelluksen käyttämiseen ja tuota voin ohjata oikeille tahoille. Ö, näistä saa lisätietoa. Ja sitten tosiaan se linkki, mikä oli tuolla minun esityksessä, niin koitetaan saada se teille kaikille, jotka haluavat sitten myös tulemaan, niin voitte sitten tota katsoa vielä tuolta kirjastokaistalta tarkat esitykset siitä, miten tämän voi ottaa käyttöön ja miksi. Kiitti paljon jaksamisesta. Kiitos paljon, Jussi, oikein hienosta esittelystä. Oli mukava nähdä paljon tuommoista ja tota, Tässä nyt katon, katon meidän Osallistujan listaa tähän kokoukseen, niin en tiedä, onko jotain ongelmia, mutta seuraava ja näkee, on vielä tullut, tullut tänne kokoukseen sisään, niin jos jollakin on jotain kysyttävää, niin nyt on vielä ehkä hyvä aika kysyä. Kyllä, nyt, nyt saa ehdottomasti minulta kysellä kanssa, mitä huvittaa. Siellä Ella Airola viittaa ainakin. Joo, tervehdys. Mä voin ainakin esittää kysymyksiä. Kiitos Jussi esityksestä. Mua jäi kiinnostaa se Minecraft-kokeilun kohdalla, että jos siihen osallistuu koko luokka ja sanoikin, että mukana oli ehkä niin kuin enemmän pelanneita, jopa peliriippuvaisiakin. Lapsia, mutta entä sitten sellaiset, jotka ei ollut koskaan pelannut mitään? No sanotaan, että mä olin hävettävä huonosti valmistautunut juuri siihen, että aika kiireessä me tämä järjestettiin. Opettajiltakin tulee meille kirjastoon aika usein tosi nopeasti tämmöiset tarpeet. Haluan aina kuitenkin vastata siihen, mutta se oli kyllä niin kuin, että minulla oli huolenaihe tästä, mutta mulla kävi ainakin tuuri sitten sillä tavalla, että ne Minecraft on sen verran tunnettu jossakin ikäryhmässä, ainakin oli silloin pari vuotta sitten, että se onnistui tosi hyvin ja he auttoivat toisiaan ja he oppivat. Ja Toinen oli ehkä se, että siinä ei ollut semmoista niin kuin liian ikävää, semmoista niin kuin haastavaa tavoitetta siinä pelaamisessa, vaan että me rakennettiin sinne kylää ja se on aika vapaamuotoista, että siinä ei oikeastaan tarvitse paljon muuta osata, kuin, että joku auttaa sen. Palikon valitsemaan sieltä ja sitten, että jollain napilla, että millä napilla saat sen sinne laitettua. Sitten sä voit koota niitä palikoita. Se on silloin tosi helppo se Minecraft. Ja sitten jos se ei just aseta semmoista liian kovaa tavoitetta, niin se jää positiivisen puolelle kuitenkin se kokeilu sitten tämmöiselle ensikertalaiselle. Näytti siltä, että moni innostui niin, että halusivat tulla kirjastoon pelaamaan Minecraftia sitten vapaa -ajallakin.